Tak já jsem hlavně rád, že dneska krásně svítí sluníčko, že je krásný počasí. Ve 12 otevíráme areál a první kapela, to je studentská, bude hrát ve tři čtvrtě na jednu. Jsou to Electrofonics a vyhráli soutěž o hraní na studentském pódiu tady, tady v Hradci. No a pokračovat bude středoškolská kapela a to o půl druhý, to bude na třetí scéně u Aldisu. My jsme dlouho přemýšleli, kdo bude, kdo bude takovou tou hlavní hvězdou toho dnešního večera. No a nakonec jsme dali šance rybičkám 48, který rapidně e, zrostli a jsou nahoře, teď se vracejí přímo z Ameriky, kde natáčeli klip no a, a předvedou svoji grand show ke 115 letům e, založení kapely. V souvislosti akcí Majále 2018 dochází k omezení dopravy. Ulice Akademika Bedrny v úseku od Kruhového objevzu Šímkova až po e, Katastrální úřad je uzavřená pro tuto akci a to znamená řidiči to neprojedou. Je potřeba sledovat stávající dopravní značení, které na tuto změnu a uzavírku upozorňuje a řidiči by se měli obrnit trpělivosti, jelikož dojde k, určitě v pátek k nárů dopravy a k dalším intervalům na světelných přívatkách. Je potřeba samozřejmě dbát pokynu policie, která bude na místě, bude dohlížena dopravu a je potřeba také samozřejmě respektovat pravidla.